مرحبا يا خالد شيله مهداي لخالد فالح بن بريك العازمي من ابنائك والناس اللي تعودتها من رحله العلاج من فرنسا كلمات واداء المنشد احمد المنشد. مرحبا يا خالد ونورك جل الليل وظلمه وفي قدومك والشعر يزهاك طيب ومقدريه جيت يا خالد لدارك وانت في خير وسلامه يا عسى راسك يدوم ويا عسى سنينك بديه انسان جو الشعر والابداع وبيوت الفخام والقصايد والقوافي واللحون السامري من فرس للكويت ولاحت برق الغمام فوق من تقطع مسافه الخطوط العالمي مرحبا يا خالد ونورك جل الليل ظلامه في قدومك والشعر يزهق طيب ومقدري ازهرت دار الصباح بعودتك ورد وخزامه نورت كل الشوارع يا يعني يا خالد دارك وانت في خير وسلام يا عسى راسك يدوم ويا عسى سنينك مدي رحلة علاجك سنة رديت في عز وكرام جعل ثوب العافية يزهاك والنفس الرضي الله الوالي وريث العرش تنزل كلها ما نشكره والحمد لله ربنا رب الفرية وانت يا خالد بن كالفخر ترقى سلامه فخرنا يا ابو فهد بالمرجلاتك تقده حمي من سلايل بن بريك اهل السطر واهل الزعام مجدهم معروف من عصر الجدود الاولي كاسبين الطيب والنماس في عز وشهم روس قام في تيهت ابلهم ترعى الخطر وفعلوهم ماهي شوي يشهد التاريخ للعطوان ويزيد احتراما بالكويت وفعلوهم معروف في نجد العدي انسان جو الشعر والابداع وبيوت الفخام والقصايد والقوافي واللحون السامري من فرنسا للكويت ولا حت الغمام فوق من تقطع مسافه قدومك والشعر يزهاك طيب ومقدري ازهرت دار الصباح بعودتك ورد وخزامه نورت كل الشوارع يا عسل الفرحه هني جيت يا خالد زارك وانت في خير وسلام يا عسى راسك يدوم ويا عسى سنينك مدي رحله علاجك سنة رديت في عز وكرام جعل ثوب العافيه يزهاك والنفس الرضي الله شتا كلها ما نشكره والحمد لله ربنا رب البريه وانت يا خالد بن الفخر ترقى سنا فخرنا يا ابو فهد بالمرجله تحمي من سلايل بن اهل السطر واهل الزعام مجدهم معروف عصر الجدود الأولي كاسبين الطيب والنماس في عز وشهم روس قام في المعارك تحتمي في, في هاي العوازم والعوازم هم تيه تجهاما إبلهم ترعى الخصر وفعلوهم ما هي شوي يشهد التاريخ للعطوان ويزيد احتراما بالكويت وفعلوهم معروف في نجد العديد